Ми думали, може дійсно люди ж міняються, виправиться? Ну хто шивок не робить? Може і справиться, але от така ця ситуація. Так розповідає про родину односельчан, з якої дітей відвезли до лікарні з опіками, жителька села Балин Марія Ключник. Недобра сім'я. І як мама, то, то не є мама, до дітей так не, так не відноситься, дітей треба дуже любити. Житель села Балин Володимир Іртаєв каже, батько дітей, якого підозрюють у побитті та його дружина, алкоголем не зловживали. І такий хлопець, тако, такий він, як сказати, на нього подивиться. Він такий шпаркий, слухайте, шустрий, город коло той. Він то все обробив, засадив». Староста села Балин Михайло Бережанський розповідає про те, що розпеченою куцюбою їх побив власний батько, розказали самі діти – п'ятирічна дівчинка та семирічний хлопчик. «До мене зателефонувала директор школи, попросила, щоб я прийшов, у них стався інцидент. Я прийшов до неї, зайшов в кабінет, якраз оглядали оцю дитину, хлопчика Ілю, який навчається у першому класі. Ми побачили множинні опіки, забиття на сідницях, на ногах і на плечах. Коли вже викликали батьків в школу, там прийшла дівчинка, і ми побачили, що дівчинка, якби не так якось ходить. Ми оглянулися дівчинку, виявилося, що і дівчинка також побита. Через що саме дітей побили, невідомо додає Михайло Бережанський. Хлопчик сказав, що батько побив, а дівчинка зразу не признавалась. Але потім дівчинка призналась, що це також її побив батько. Ну я не можу зрозуміти за що. Вони не кажуть за що. Вирядували щось таке, він там називає, тоже різні причини, що він неслухняний, там щось таке. Але щоб конкретної причини якоїсь такої я не чув. За словами старости села Балин евнець району Михайла Бережанського, співмешканку чоловіка три роки тому позбавляли батьківських прав на двох дітей. За той період, відколи я працюю старостою, там щось такого аж страшного не було, ну, таких побітів, там ще щось. Але взагалі-то в неї були вже проблеми з цим. Ну, вона так говорила, що перший чоловік її також був побив дитину, там був такий інцидент. Про самого чоловіка, якого підозрюють у побитті дітей, староста каже так. Ну так, ніби таких щось аж відгуків. Поганих за нього не цей. І на рахунок того, що він живий, акуліну, мені такі факти невідомі». Мати цивільної дружини підозрюваного розповідає, що її донька за дітей заступалася. «Вона, як розповідала, я не знаю, наскільки там правда, що там попекли були малу. Старший, мабуть, попік малу. О, то цей. А він вже там чи заступався, чи що там було, бог його знає. І так вони попали в обоїв на роздачу в нього під руками. А вона що цей заступалася, а цей. Він каже, вступись. Стосовно матері вирішується питання про притягнення її до кримінальної відповідальності за зліслене виконання обов'язків по догляду за дитиною. Телефоном каже начальниця служби у справах дітей Хмельницької облдержадміністрації Ніна Магур. Стосовно матері вирішується питання про притягнення до відповідальності за статтею 166. Діти... В більш-менш задовільному стані нормально себе ведуть. Наскільки ми розуміємо, лише після того, якщо буде порушена справа про притягнення до відповідальності матері, тоді буде вирішуватись питання про влаштування дітей. Зараз вони знаходяться на лікування. Служба у справах дітей Кам'янець-Подільської райдержадміністрації клопотатиме у суді, аби її підозрюваного і його співмешканку було позбавлено батьківських прав, додає Ніна Магор. Нахайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.